كَذَّبَتِ ثمود بِطَغْوَاهَا إِذْ بَعَثَ أَشْقَاهَا فقال لَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَمْ بِهِمْ فسوها وَلَا يَقَافْ عُقُبَاهَا اب شاء الله قوشش کرتا ہوں مكة مكرمة کی كي شَيْخُ شیخ الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أَدَم من رأسه ففدية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك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 ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله, واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب بكرمك تيشري إن شاء الله شيخ عبد الله بن عباد الجهني كان داز من الكوشيشك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قَلَى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ومجدك الله فوجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تدهر، وأما بنعمة ربك فحدث أبي إن شاء الله ال right. so, مدينة منورة کے سابق امام شیخ عیوب رحمة اللہ علیہ جو مدينة منورة میں تقریباً سات سال لے پھر مسجد قبا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد و اياك نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله فالله هو الغني الحميد. شاء يُلْهِمْكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بعزيز وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْ شَيْءٍ كان دا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير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 دينا متواره کے سب سے بڑے امام ہیں شیخ علی عبدالرحمن المزيفي ان کے انداز میں کرتا ہوں الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين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 صدق الله العظيم